Ідею виступів на підтримку українських військових. Загрецький колектив підглядів у вуличних музикантів Одеси. Розповідає староста народного фольклорного ансамблю Бончук Ігор Харчев. Бабачили по телебаченню, почали одесити співати під під гітару. Потім ще, а ми що, ансамбль наш, скільки років. Ми, і нам хотілося співати, треба ж гроші збирати нашим хлопцям, щоб допомогти". Ігор Харчев каже, перехожі на виступ колективу реагують дуже емоційно. «Ви бачили, які очі, як плачуть, стоять плачуть. Особливо ті донецькі, які переселенці були ті. Вони, коли ми співаємо пісню про літовище донецьке, вони плакали, стояли, плакали тут. Коли навіть таким чином ми доказуємо нашим ворогам, що ми нація, що ми українці, що ми навіть в такий важкий час, як зараз, військовий час, ми співаємо і ми захищаємо наших воїнів. Українські козаки, запорозькі, дуже приємно. Запорожі, аж до сльоз приємно. Дякую большое. Вимушена переселенка з Мелітополя Людмила Федорівна також зі сльозами на очах. Розповідає, у рідному місті вирішила не залишатись і відшукала тимчасовий прихисток у Запоріжжя. «Пока тут. І печаль, печаль. А зараз йду, так чудо то що поють. Ось добре. Молодці. Аж прям дух піднімається якось так». 17 років співає народні пісні у бунчаку Олександр Вишневецький. Каже, у репертуарі колективу приблизно 50 різноманітних українських пісень. Співаємо козацькі старовинні пісні і сучасні, і, і народні, і веселі, і сумні. Наскільки я розумію, у репертуарі вашого колективу немає російських пісень? Немає і ніколи не було. Олександр Вишневецький розповідає. Минулого тижня давали концерт просто неба навіть за мінусовою температури. А виступатимуть, допоки в Україні не запанує мир. До перемоги це однозначно. Однозначно, скільки треба буде, будемо збирати гроші. Не будуть кидати, так будемо співати, будуть летіти ракети, але будемо стояти, співати і показувати, що ми є, ми запоріжці, ми козаки і ми українці. Заскивай вон і сил за Україну. За словами Ігоря Харчева, побачити виступи народного фольклорного ансамблю «Бунчук» та за бажанням підтримати українське військо Грошима можна майже щодня з 10 до 12 години на вулиці Сталеварів. Новини на Суспільному. Запоріжжя.